ہیں اچھے ہیں کہ بہت اچھے ہیں تو کیا حال ہے گائز آپ سارے کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں نہ بھولیے گا اینی ویز ویلکم بیک ہوگی آپ سب لوگ ہیں نظر بلاک کے اندر کوال تو سین کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک دو چیزیں جو ہے باہر جا کے خالی پتہ کرنی ہیں ونڈو شاپنگ کرنی ہے تھوڑی سی تو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ پھر بتائیں گے کہ ان کو چاہیے کہ نہیں چاہیے تو سین کچھ ایسا ہے کہ لائٹ بھی نہیں ہے اور ابھی ہم جاتے ہیں ناشتہ وغیرہ ہم لوگوں نے کر لی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج سارا دن ہمارا کیسے بیزی ہے اور کیا کر رہے ہیں تو سین کچھ ایسا ہے کہ ہمارا جو خزر بھائی ہے یہ دوبارہ ٹپا پڑا ہے پشاور اور ایک چیز یہاں سے لے کے گیا تھا وہ ذرا خراب بھی تھی اور ایک دو چیزیں اور بھی پتہ کرنی ہے غریب کو سوچ لگے ابھی آگے کا سین دیکھتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں जाते हैं एक दो जगह पे और जहां पे हमें मनी फॉर वैल्यू चीज भेजे तो वो बड़े अच्छा हो जाए हम लोगों ने ले लिया मोबाइल <ुद्ण>। खाने पीने के लिए आए खाएंगे भी क्या चने बैठो ना बैठो बैठो बैठे चलिए सही है सही है अभी चले खाते हैं तो ले लिया غریبوں کے راگا لے تھے اور شادی کہتے ہیں لسی کا آڈر پی دوار میٹھی تو نہیں پیتا ہے چائے تو نہیں کا حملہ میرے چھولوں پہ لسی پلا رہا ہے ہم سے جو ہے قبضہ کر لیے اس کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہے और देखा जाए ना तो वो जो है क्या नाम है उसका गार्डन गार्डन नजर आ रही है, आ, के है। गार्डन गार्डन नजर आ रही है उसे तो आप छोड़े لیکن آپ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر جگہ پہ کھاتے جگہ پہ لو وہی پیسے چولوں کے لیے بیٹھے تو ڈھائی <laughs> <laughs> <ڈائی laughs> ہزار دمبے کے لیے بیٹھتے تو کم سے کم موبائل چلا جاتا کچھ اس کا کنفرم نہیں آئ ہم لوگوں جو ہے کل کافی لیٹ ہو گئے تھے رات کو اور سو گئے تھے آگے کافی دیر بات سوئے ہیں لیکن سو گئے تھے تھوڑے کام سے ہم لوگوں نے وہ بھی کلیئر کیا تو ابھی صبح اٹھوں میں اپنے سونے والے کپڑوں میں جو ہے وہ نکلوں گا راکیدر بھائی کے ساتھ انہوں نے ناشتہ واشتہ کیا ہے میں نے بھی کیا ہے ابھی اس ایسا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں دوسری مارکیٹ کی طرف اور دیکھے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کچھ اچھا ہمارے ساتھ کا ملتا دیکھتے ہیں ابھی ہمیں ہمارے صاحب کو کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا لازمی ٹھیک ہے تو یہ جی گھنٹہ گھر بازار کے ساتھ ایک گلی ہے تو گلی سے بھی ہم جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں فقیر آباد فقیر آباد اس ٹائم ہم جا رہے ہیں اور کپڑے وپڑے میرے کچھ ٹھیک نہیں ہے خیر آپ مارے بعد کو کل اور وہاں پہ جاتے ہیں پھر آپ سے ہاں جی اور تو آپ کو بتانا تھا کہ کل ہم لوگوں نے جو چیز لی ہے تو وہ فائنل ہوئی ہے کہ نہیں جی ایک سائٹ ہم لوگوں نے لیا ہے بہت مزے کا تھا کون سا تھا ون پلس ون پلس سیون ون پلس سیون ہم لوگوں نے ایک سائٹ لیا ہے بہت بہترین پب جی امیزنگ چلتی ہے اس پہ بھائی الٹرا کے ساتھ ایکسٹریم پہ چلتی ہے خوب بہترین گیمنگ فون ہے اور آٹھ جی بی ریم دو چھپن کے ساتھ آتا ہے وہ ہماری نہیں ملا کے لیے پراٹھا کھاتے ہیں پراٹھے اچھے ہیں کیا بہت اچھے ہیں کے نا پھر چاچے سے جوس پینے کے لیے آئے پہ آئے اور یہ ضرور ٹرائی کریں بڑے مزے کیا خزر بھائی لے کے دیکھیں ٹرائی ہو گئے کھانے پینے کے معاملے میں یہ دور ہی رہتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ گھر آ گئے تھے اور ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئے ہیں خزر بھائی واپس چلے گئے ہیں ذرا تھوڑا سا ان کی ایمرجنسی ہوگی تھی تو اسی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا بلاگ پسند آیا ہوگا اس لیے لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ملتے آپ کے ساتھ نیکسٹ بلاگ میں تب تک, تک کی اپنا خیال رکھے گا اوکا